زي يا جدعان؟ محمد حسين بدل ما كانت قناة تيك جيكس زمان أو من زمان من يومين يعني بقت دلوقتي مش كيمياء واللي مش فاهم حاجة شوف الفيديو اللي فات هيفهم كل حاجة. احنا جايين النهاردة نتكلم عن الموبايل القادم من سامسونج اللي احنا منتظرينه اللي هو S8 والاس 8 بلس بناءً عن التسريبات اللي نزلت عليه خليكم معانا اول حاجه ليه سموه اس 8 واس 8 بلس السنه اللي فاتت كان اس 7 اس 7 ايج السنه دي خلى خلاه اس اس 8 واس 8 بلس ان الاتنين هيكونوا ايج الاتنين الشاشه بتاعتهم هتكون منحنيه يعني الاتنين هيكونوا ايج فعشان كده مفيش حد مميز عن التاني فعشان كده سموه 8 و 8 بلس اول حاجه هنتكلم عنها هو البادي الشاشه بتاعه الاس 8 هتكون 5.3 من انش بينما ال 8 بلس هتكون 6.2 انش بتاع ال 8 هيكون 7.3 بينما ال 8 بلس هيكون 7.9 اتخن من شوية مش مش قوي ده ده ده كام ملي يعني هم 6 مللي بالظبط مش هتلاحظ أصلا وسبب ان ال 8 بلس اتخن شويه من الاس 8 بسبب الشاشه والمكونات الثانيه والبطاريه كمان اكبر شويه والاثنين طبعا هتيجي شاشه بتاعتهم سوبر اموليد اللي احنا متعودين عليها من سامسونج الصوره الرهيبه بتاعتها الاثنين طبعا هيكونوا باصدار 7.0 اللي هو Nugget اللي لو احدث حاجه من من جوجل دلوقتي الاس 8 هيجي ببطاريه ايون ليثيوم متعودين عليها آه هيكون 3000 ملي امبير في الساعه بينما الاس اي بلس تقريبا 3300 ملي امبير في الساعه وده برده من احد الاختلافات ما بينهم احد الاختلافات اللي هو الشاشه هتكون اكبر شويه البطاريه هتكون اكبر شويه عشان تعرف تدي نفس البرفورمانس الاثنين هيكونوا بنفس البرفورمانس بس الفرق ان ده اكبر شويه بس الاثنين هيجوا برامه 4 جيجا وهتبدا الاستورج بتاعته من 64 جيجا والاثنين هيكونوا بتشيبسيت سناب دراجون 835 والاتنين هيكون فيهم سي بيو اوكتا كور يعني ثماني النواه اربعه منهم 2.5 اللي هو اتنين ونص يعني والتانيه هتكون 1.9 اربعه برضه الاتنين هيكون فيهم خاصيه الوايرلس تشارجنج اللي هو انت مش محتاج اصلا ان انت توصل الجهاز في في كابل ولا حاجه عشان يشتغل انت بتحطه على حاجه كده قاعده بس قاعدة قاعدة شحن تنقل الطاقة من البادي بتاع بتاع الموبايل وده كان موجود طبعا في السيفن برضه 7 و7 ايج وبالنسبة للحماية الاتنين هيكون فيهم كورنينج جوريلا جلاس 5 وده اعلى شوية من السنة اللي فاتت اللي هو كان 4 ده خمس طبقات يعني الحماية اعلى وهيكون في فاست تشارجنج تخيل السنة اللي فاتت كان بيشحن 60% في, في نص ساعة بس السنة دي مش عارف هل هيكون في تطور عن كده ولا لا بس مش هيكون اقل من كده يعني وده, وده رقم فظيع يعني ان هو 60% في 30 30 دقيقه بس ده ده حاجه جامده جدا يعني اما بالنسبه للكاميرا برضو الاتنين زي بعض الكاميرا الخلفيه هتكون 12 ميجا بكسل بفتحة عدسه 1.7 مم بينما الكاميرا الاماميه هتكون 5 ميجا بكسل بفتحة عدسه برضو 1.7 مم واحنا منتظرين السنه دي الكاميرا هتكون عامله ازاي يعني السنه اللي فاتت السفن خلى الكاميرا المثاليه ال 8 منتظرين حاجه اقوى كمان من السنه اللي فاتت فيها طبعا الفيس اند سمايل ديتكتنج وكمان هيكون فيها اوتو فوكس ده بالنسبه للخلفيه وبتصور 4K انما بقى الجديد فعلا الديزاين الديزاين بتاع ال S8 وال S8 بلس ال S8 بلس شاشة بنسبة الشاشة لنسبة الحاجات التانية اللي حوالين الشاشة هتكون اقل هيكون معظمه شاشة مش هيكون في حتى زراير ولا هيكون في الهوم بتن اللي احنا متعودين عليه بس احنا نسأل دلوقتي الفينجر برنت هيروح فين الفينجر برنت هيتنقل من الهوم بتن عشان مش هيكون في هوم بتن اصلا لخلف البتاع هيكون جنب الكاميرا على طول وكمان الحاجة الجديدة الايرس سكانر يعني مسح العين مسح بصمه العين اللي كان موجود في في النوت 7 بتفجر بالناس ده وكان بيتعمل بالنقاب والنوايه الناس دعوا بيه ان النوت كان جهاز خرافه وكان جهاز قوي جدا وكان هيبقى هيبقى حاجه تانية بالنسبه للتكنولوجي وبالنسبه للموبايلات والاندرويد هيبقى حاجه قويه جدا بس لولا ان كان في بعض المشاكل في البطاريه فقدت ان الجهاز كان ب بيف... ما علينا ممكن نبقى نتكلم ده بعد كده الغريب ان موبايل بالامكانيات والقوة دي ميكونش فيه حاجة موجودة في السي وان اللي هو بجنيه ونص دلوقتي الراديو اس 8 والاس 8 بلس مفهومش راديو مش عارف هيفرق مع الناس ولا مش هيفرق معاهم بس قلتها وخلاص من الحاجات القوية برضو ومش متخيلة ازاي بقول قوية مش متخيل يعني هو ان الاس 8 والاس 8 بلس حيكون فيهم فتحة جاك اللي زي دي 3.5 مليمتر 3.5 ملم مليمتر بالنسبة ان قابل شالتها و اتش تي سي شالتها و كوريلا شالتها فدي حاجة برضو جديرة بالذكر كمان نقول تاني ان ده بالنسبة للتسريبات اللي طلعت اللي هي 95 تسعين خمسة اكتر من كده مؤكده وعشان نتأكد اكتر الجهاز سامسونج هتعرض عنه يوم تسع وعشرين من الشهر ده 29 وعشرين الناس تشتريه يوم واحد وعشرين اما بالنسبة للسعر فالشائعات بتقول ان الاس 8 هتكون بحوالي 860 دولار اما بالنسبة للاس 8 بلس هيكون ب 960 دولار اما بالنسبه بقى للناس اللي معاهم اس 7 والاس 7 ايدج فانت مش محتاج تماما ان انت تغير الموبايل ل اس 8 واس او اس 8 بلس الموبايل تقريبا بنفس الامكانيات مع سي بي يو اعلى شويه والبطاريه ممكن تكون احسن شويه وكمان الائرس سكانر وديزاين يعني اناthink انا لو ميل الاس 7 او اي 7 اتش فانا مش هغير النصيحه اللي دايما معروفه ان انت لازم تستنى اصدار يعني انت دلوقتي معاك اس 7 ما تشتريش اس 8 استنى الاصدار اللي بعده ممكن تشتريه ماشي اللي مع اس 6 ممكن يفكر ان هو يشتري اس 8 بس الاختلاف مش كتير برضو قوي بس برضو ابجريدنج يعني اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وان شاء الله هنعمل ريفيو تاني عن الاس 8 والاس 8 بلس بس بعد ما ينزلوا والناس تبدا تجربه وتشوف الكاميرا بتاعته وتشوف البرفورمانس بتاعه وتشوف السي بي يو شغال ازاي وتجربه على العاب قويه وتحاول تهنجوا والناس تقعد تدمره كده وتشوفه وتلعب فيه بعد كده نعرف نعمل ريفيو تاني هكون اقوى من ده عشان هنكون عرفنا كل حاجه عنه فنقدر نتكلم عنه بقلب جامد من غير ما نفتري على الناس يعني شكرا اشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله لو عجبك الفيديو دوس لايك وبديهي لو انت عايز تشوف الحلقة جاية اعمل سبسكرايب وقلب كده في المواضيع اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها وبالمناسبة ده والريفيو نعمله يعني إن شاء الله يكون عجبكم يعني سلام